الجلي حاوي. المه نايم عليها. المه حاوي، شوي تطلعها؟ باكر ورق تراب. يلا. خلنا نشوف اهل المضايف ولدنا انولدنا اي اي شمر شمر شمر اي, اي, اي شمر شمر شمر شمر شمر شمر اي اي اي أنا محمود، إشمفر إشمفر إشمفر، هل الفيت تعلم عمر؟ العارف كافل كأنا كبير لا ما يز، هل برجع لك شو؟ هل برجع لك؟ أنا محمود العساوي غالي، هل برجع لك انا محمود العساوي غالي هل برجال لك شو هل قلي العبد في العصر والمغرب في العصر والمغرب قرت اللمات خيال قرت اللمات خيال عرفت فرس وليفي لنعشق رويانا لنعشق رويانا لا, لا تضرب لا تضرب كسرت الخزاره كسرت الخزارة, الخزاره صلي سنا وسد جو بلهكتك وجعانه يابا محزوفة الأخيرة هاي أخر محزوفة يلا حمد الخفاجة خفاجة وعز خفاجة عفراسك تعاليني يلا حمودي يلا يلا حمودي مغداد وزن القوة تحيه العيون على ماجد الغالي الخوالد سيد حادر <تصفيق> ناصر يا الناصريه اي بالقوله وعليهولا بسام وعده صب قسم عيناها اي بالقوله وعليهولا اوه يا شكرا جزيلا افراح داما ان شاء الله وعذرنا على التقصير